داسج کا دار میں ایک بیمس کار اباس ہے داس تانے شجات کدار میں ایک بیس چردار اباس ہے علی کے اتھار اور بیٹے علی علی پر سار ہے شد کا دین میر ان کے لے ہ ح ش کی دیو بھی بگے ان کے دیو میں ہم بھی گے ہر رائی کی میران کا سر ان کی بابوں میں جا فل کی پگا پیار ہے منہ سفار کا حسین حسن پیار گی منہ حسینو حسن اور ہنس کا پیار کا بہت ہے راشتا راسی کے لیے رین خود کے داس کو ہے جو جانتا اس ولی کا ہمیں ساچ کب سنا رہا ہوں کبر کیا قبر کیا گے اندھیرا سگر ہے جب ماج کے سوا کوئی سب نا تم سے ملنے لہ میں ابھی آئیں گے قبر کیا رے دھیرا سگج ہے جہاں معرفت کے شوا کوئی سپنا نہیں معرفت کے سوا کو سپنا نہیں وہ بہت ہی جگہ رہا، کوئی آ رہے نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لگن میں ابھی آئے گے تم سے ملنے ت کیا سگ رہ جا مارفت کے سوا کوئی سپنا نہیں مارفت کے سوا کوئی سپنا نہیں وہ بہت ہی سے ملنے میں ارے آئیں گے تم سے ملنے لہر میں ارے آئے گی بول دن رائے کا بولتے ہیں جن راستا